بسم الله الرحمن الرحيم كلمه النحل وردت مره واحده فقط في القران في قوله تعالى واوحى ربك الى النحل في سوره النحل لو جئنا بسوره النحل ايها الاحبه وركزنا على كلمه النحل على موقع هذه الكلمه نجد ان الله وضع قبلها من بدايه سوره النحل الى عند كلمه النحل ما قبل كلمه النحل 992 كلمة هذا العدد من مضاعفات الرقم 16 ولو قمنا بعد الكلمات من كلمة النحل إلى آخر سورة النحل أيضا نجد 1088 كلمة أيضا مضاعفات العدد 16 ورقم سورة النحل 16 وعدد كروموزومات النحل 16 لا نملك إلا أن نقول سبحان الله